Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και σύγχρονης ανταλλαγής μηνυμάτων. Στο μάθημα αυτό, κάνοντας μια εισαγωγή, θα μιλήσουμε για τα Facebook, Twitter, Instagram, Viber, WhatsApp και Skype, αλλά και για την ασφάλεια, τα προσωπικά δεδομένα και τη δικτυακή παρενόχληση. Το Facebook μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης όπου οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω αναρτήσεων και μηνυμάτων με τους φίλους. Η χρήση του Facebook έχει να κάνει κυρίως με τα νέα φίλων και γνωστών, με την καθημερινή επικοινωνία μέσω μηνυμάτων και με την ενημέρωση από επιχειρήσεις και σελίδες άλλων ενδιαφερόντων. Το Facebook σήμερα έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες και είναι ένα από τα δημοφιλέστερα sites για ανέβασμα φωτογραφιών με πάνω από 14 εκατομμύρια φωτογραφίες καθημερινά. εγκατάσταση της εφαρμογής Facebook και παραχώρηση δικαιωμάτων. Η εφαρμογή εγκαθίσταται από τα Store, στο οποίο έχετε εγγραφεί και δεν απαιτεί άλλες ρυθμίσεις. Σε αυτή την οθόνη μπορούμε να συνδεθούμε με κάποιον υπάρχοντα λογαριασμό στο Facebook ή να δημιουργήσουμε κάποιο νέο, πατώντας «Εγγραφή στο Facebook». Είναι σημαντικό να καταχωρήσουμε τον αριθμό τηλεφώνου μας για να μπορέσουμε να λάβουμε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν τον θυμόμαστε. Για το προφίλ μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία από τις υπάρχουσες φωτογραφίες, επιλέγοντας από τη συλλογή της συσκευής μας ή να τραβήξουμε μια καινούρια χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική μηχανή της. Η χρήση ενός κοινωνικού δικτύου απαιτεί τη σύνδεση με προφίλ άλλων χρηστών, οργανισμών ή εταιριών. Η εφαρμογή μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε επαφές από τη λίστα του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή από τις επαφές της συσκευής αν πρόκειται για κινητό τηλέφωνο. Μετά τον εντοπισμό των επαφών μας που χρησιμοποιούν το Facebook μπορούμε να επιλέξουμε σε ποιους θα στείλουμε έτοιμα φιλίας. Μπορούμε επίσης να αναζητήσουμε κάποιο προφίλ με βάση το όνομα χρήστη, το ψευδόνυμό του στο facebook ή τη διεύθυνση email του. Κεντρικό χώρο στο προφίλ του χρήστη κατέχει η χρονοσυρά, timeline, η οποία παρουσιάζει τις αναρτήσεις του, τα posts όπως τα λέμε συχνά ή αναρτήσεις άλλων που αναφέρουν το όνομά του. Εκτός από την επισκόπηση κάποιων προφίλ, το Facebook μας δίνει τη δυνατότητα να στείλουμε άμεσα μηνύματα σε άλλους χρήστες της υπηρεσίας, χωρίς κάποια χρέωση όπως συμβαίνει με τα SMS. Εγκαθιστώντας την εφαρμογή Messenger, μπορούμε να στείλουμε μηνύματα σε όλους τους δικτυακούς μας φίλους ή στις επαφές του κινητού μας τηλεφώνου. Αυτή η οθόνη πρέπει να εμφανιστεί μετά την επιτυχή εγκατάσταση της εφαρμογής Messenger. Για να στείλουμε ένα άμεσο μήνυμα, επιλέγουμε την επαφή προς την οποία θα σταλεί το μήνυμα και γράφουμε το κείμενό του, όπως γράφουμε οποιοδήποτε κείμενο. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε εικόνες, stickers ή σύμβολα emoji από το σχετικό τμήμα του πληκτρολογίου τη συσκευής της εφαρμογής. Στο Twitter, κάθε χρήστης δημιουργεί δωρεάν το δικό του προφίλ, το οποίο αποτελείται από εικόνες και διάφορες πληροφορίες, όπως μείνει βιογραφικό, περιοχή διαμονής, username κλπ. Το username ή αλλιώς ψευδόνιμο έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς χρησιμοποιείται περισσότερο και από το όνομα του χρήστη. Οι περισσότεροι είναι γνωστοί από το ψευδόνιμό τους, καθώς ένας χρήστης για να αναφέρει έναν άλλον χρησιμοποιεί το username. Κάθε προφίλ μπορεί να δημοσιεύσει μηνύματα με μέγιστο όριο τους 140 χαρακτήρες, τα λεγόμενα και ως Twitch. Από η προεπιλογή, κάθε λογαριασμός δημοσιεύει δημόσια με οποιονδήποτε χρήστη του ίντερνετ να μπορεί να προβάλλει τα μηνύματά του. Στο Twitter δεν συναντάει κανείς φιλίες, αλλά ακόλουθους ή αλλιώς followers. Δεν είναι απαραίτητο για δύο χρήστες να ακολουθεί ο ένας τον άλλον. Η εγκατάσταση εφαρμογής Twitter γίνεται από το περιβάλλον του Store, στο οποίο έχετε εγγραφεί και δεν απαιτεί κάποια πρόσθετη διαδικασία. Αυτή είναι η αρχική οθόνη σύνδεσης με υπάρχοντα λογαριασμό, επιλογή login ή δημιουργίας νέου λογαριασμού, sign up. Αυτή η οθόνη επιτρέπει τον ορισμό ονόματος χρήστη κατά τη δημιουργία νέου λογαριασμού. Αυτή η οθόνη επιτρέπει τον ορισμό αριθμού τηλεφώνου, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν όνομα χρήστη αν πρόκειται για κινητό τηλέφωνο. Μετά την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου, το Twitter θα στείλει έναν κωδικό στο τηλέφωνο μας με μορφή SMS. Εδώ συμπληρώνουμε αυτόν τον κωδικό για να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση της συσκευής μας. Αντίστοιχα, ορίζουμε τον κωδικό πρόσβαση στην υπηρεσία. Όσο πιο πολύπλοκος είναι αυτός ο κωδικός, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να τον μαντέψει κάποιος τρίτος. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε συνδυασμούς πεζών και κεφαλαίων, αριθμούς και σύμβολα σε έναν κωδικό και σίγουρα να αποφεύγουμε κύρια ονόματα, ημερομηνίες ή κάτι άλλο που να σχετίζεται με το προφίλ μας. Αντίστοιχα με τον αριθμό τηλεφώνου, εισάγουμε και επιβεβαιώνουμε και τη διεύθυνση email μας. Εδώ γίνεται η επιβεβαίωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατώντας το σύνδεσμο στο email που θα μας στείλει το Twitter. Το πρώτο βήμα για τον καθορισμό του προφίλ είναι να ορίσουμε το όνομα χρήστη. Προσοχή, γιατί αυτό πρέπει να είναι μοναδικό και δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια. Εδώ υποδεικνύουμε κάποια από τα ενδιαφέροντά μας, ώστε το Twitter να μας προτείνει συγκεκριμένους χρήστες για να παρακολουθούμε. Αυτές είναι κάποιες προτάσεις λογαριασμών σύμφωνα με τις προτιμήσεις χρήστη που ορίσαμε προηγουμένως. Και αυτές είναι προτάσεις λογαριασμών σύμφωνα με τις επαφές του χρήστη. Εδώ κάνουμε αναζήτηση λογαριασμού χρήστη Twitter με βάση το όνομα χρήστη του. Αυτή είναι η χρονοσυρά timeline του χρήστη Twitter με τις αναρτήσεις των λογαριασμών που ακολουθεί ο συγκεκριμένος χρήστης. Εδώ γίνεται η δημιουργία νέας ανάρτησης από τον χρήστη. Μπορούμε να εισάγουμε εικόνες και βίντεο, αρκεί να μην ξεπερνάμε συνολικά τους 140 χαρακτήρες μαζί με το κείμενο της ανάρτησης. Κάπως έτσι θα φαίνεται μια απλή ανάρτηση και τα εργαλεία διαμήρασης. Στο Instagram, κάθε χρήστη έχει το δικό του προφίλ, το οποίο μπορεί να εμπλουτίσει με φωτογραφία προφίλ, βιογραφικό, σύνδεσμο κλπ. Από προεπιλογή, κάθε προφίλ είναι δημόσιο προς προβολή, όπω και οι φωτογραφίε και τα βίντεό του, κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει μέσω των ρυθμίσεων. Στο Instagram δεν υπάρχουν φιλίε. Αντιθέτω, λειτουργεί η φιλοσοφία των followers, δηλαδή κάθε χρήστη ακολουθεί όποιου χρήστε επιθυμεί και ακολουθείται από όσου ενδιαφέρονται για το περιεχόμενό του. Εδώ κάνουμε εγγραφή στην εφαρμογή ή σύνδεση με κάποιο λογαριασμό Facebook που μπορεί να έχουμε. Η εγγραφή νέου χρήστη ξεκινά με την εισαγωγή της διεύθυνσης email μας. Μπορούμε να συνδέσουμε το λογαριασμό μας στο Facebook έτσι ώστε οι αναρτήσεις μας στο Instagram να εμφανίζονται και στο προφίλ μας στο Facebook. Μετά την εισαγωγή της διεύθυνσης email, ακολουθεί ο καθορισμός του ονόματος χρήστη. Στη συνέχεια, ορίζουμε μια φωτογραφία για το προφίλ χρήστη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τις φωτογραφίες της συλλογής στη συσκευή μα ή να τραβήξουμε μια καινούρια χρησιμοποιώντας την κάμερα της συσκευής. Το Instagram μας δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε τους λογαριασμούς των επαφών μας στο facebook και να βλέπουμε και τις φωτογραφίες του στο instagram. Αν ο λογαριασμός instagram ενός φίλου στο facebook είναι ιδιωτικός, ο φίλος μας θα πρέπει να εγκρίνει το αιτήμά μας για να βλέπουμε τις φωτογραφίες του. Ανάλογα με τους φίλους που ακολουθούμε στο instagram, η εφαρμογή μας προτείνει πρόσθετους λογαριασμούς που μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Εδώ φαίνεται η χρονοσυρά ενός χρήστη με αναρτήσεις των λογαριασμών που ακολουθεί. Κάθε μια από τις αναρτήσεις περιέχει φωτογραφίες και βίντεο που μπορεί να συνοδεύονται από σχόλια και #hashtags. Το Viber είναι μια δημοφιλής εφαρμογή για υπολογιστές και κινητές συσκευές, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν μηνύματα, εικόνες, βίντεο και να πραγματοποιούν φωνητικές και βίντεο κλήσεις μέσω ίντερνετ και χωρίς χρέωση. Η διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού ξεκινά με την εισαγωγή του αριθμού του κινητού μας τηλεφώνου. Αυτό είναι απαραίτητο, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούμε το Viber από τάμπλετ ή από λάπτοπ. Μετά την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου μας, το Viber θα μας στείλει με μήνυμα SMS ένα κωδικό επιβεβαίωσης που θα πρέπει να εισάγουμε στην εφαρμογή. Και εδώ γίνεται η εισαγωγή του κωδικού επιβεβαίωσης του αριθμού χρήστη. Στο επόμενο βήμα, το Viber, εισάγει τους αριθμούς τηλεφώνου των επαφών της συσκευής μας, τους οποίους πλέον μπορούμε να καλούμε μέσα από την εφαρμογή. Αν καλούμε κάποιες επαφές συστηματικά, μπορούμε να τις προσθέσουμε στα αγαπημένα, έτσι ώστε να τις εντοπίζουμε πιο εύκολα. Εκτός από κλήσεις, μπορούμε να στείλουμε και άμεσα μηνύματα μέσα από την εφαρμογή. Αν ψάχνουμε κάποια συγκεκριμένη επαφή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο αναζήτησης για να την εντοπίσουμε και να την καλέσουμε ή να στείλουμε ένα άμεσο μήνυμα. Το WhatsApp είναι μια social εφαρμογή και συγκεκριμένα ένα messenger για διάφορα mobile λειτουργικά συστήματα. Στόχος του είναι να αντικαταστήσει την επικοινωνία των χρηστών μέσω SMS και να βάλει στο παιχνίδι την επικοινωνία με μηνύματα μέσω ίντερνετ. Από την αρχική οθόνη ρύθμισης της εφαρμογής θα ξεκινήσουμε τη δημιουργία του λογαριασμού μας. Για να ξεκινήσουμε πρέπει να εισάγουμε στην εφαρμογή τον αριθμό τηλεφώνου μας. Η επιβεβαίωση του αριθμού τηλεφώνου μπορεί να γίνει με τη λήψη μηνύματος SMS ή με ηχητικό μήνυμα που διαβάζει έναν πενταψήφιο κωδικό. Ακολουθεί ο ορισμός του ονόματος χρήστη και της φωτογραφίας του προφίλ μας. Για να προσθέσουμε επαφές στην εφαρμογή, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις επαφές από άλλες εφαρμογές και κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί τους μέσα από το WhatsApp. Το Skype έχει παρόμοιες δυνατότητες με τις υπόλοιπες εφαρμογέ, με το συγκριτικό του πλεονέκτημα να είναι πως συνδέεται με την αντίστοιχη εφαρμογή σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, αλλά και τον τεράστιο αριθμό χρηστών σε όλον τον κόσμο. Μας δίνει ακόμα τη δυνατότητα να καλέσουμε σταθερά και κινητά τηλέφωνα ή να στείλουμε γραπτά μηνύματα με μικρή χρέωση. Μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριο λογαριασμό για το Skype ή να συνδέσουμε το λογαριασμό Microsoft που μπορεί να έχουμε δημιουργήσει στα Windows ή το Hotmail. Για τη δημιουργία νέου λογαριασμού θα πρέπει να εισάγουμε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τη διεύθυνση email μας. Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής βλέπουμε τις επαφές μας και τα πρόσφατα μηνύματα ή κλήσεις που έχουμε κάνει. Για να προσθέσουμε μια επαφή, μπορούμε να την αναζητήσουμε με το όνομα, το email ή το όνομα χρήστη. Μετά την αποδοχή της επαφής, μπορούμε να στείλουμε κάποιο άμεσο μήνυμα ή να κάνουμε μια κλήση. Αυτή είναι η οθόνη που δείχνει μια εξερχόμενη κλήση προς επαφή. Στο κάτω μέρος φαίνονται τα κουμπιά από τα οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε την κάμερα για εικονοδιάσκεψη, να απενεργοποιήσουμε το μικρόφωνο, να προσθέσουμε κάποια άλλη επαφή στην κλίση ή να την τερματίσουμε. Αυτή η οθόνη δείχνει μια εισερχόμενη κλίση από επαφή. Όπως και με το τηλέφωνο, μπορούμε να απαντήσουμε στην κλίση ή να την απορρίψουμε με το κόκκινο κουμπί.